По ну, пошкодженні діточий садок, будинок культури, порядка 5 будинків, ті, котрі сильно постраждали від вибухів, і порядка 6-7 будинків, які невеликі спеціально.